Eh, Jan, är du med oss? Nej jag finns här. Du ska ju berätta om ert arbete med, med grundskolan. Hur ja, det har förändrats under distansarbetet där? Mm, det stämmer bara. det. Eh, jag kommer då från Glimmingehus som finns i Skåne. Jag hoppas jag hörs bra ut till alla sammans. Glimmingehus, är ni bakom mig här? Det är Nordens bäst bevarade borg från medeltiden och det drivs ju då av riksantikvarieämbetet som jag är anställd av. Jag är jätteglad för att komma hit och träffa er via Zoom idag. Jag nämnde det i morse vid frukostbordet att jag ska presentera 3D-modellen för det immersiva nätverket. Vad Som är respektive. Invasiva nätverket? Nej, sa jag. In immersiva? Vad betyder det? så? De. Det vet inte jag. Så om det har någonting med datorer och teknik att göra. Så nu vet ni nivån på, på de ni bjuder in till att prata. Tekniken kan jag inte, men jag tänkte berätta lite grann om hur vi har jobbat med den här 3D-modellen. och hur Den fungerar. Den kom då till, vi, vi, vi har den då fullt besökbar på vår hemsida ska vi säga. Där man kan gå in dygnet runt och surfa runt och titta i de olika rummen och läsa annotationer och förstå lite mer om glimningen. Och den ligger då i Sketchfab. Och den här kom till efter att det hölls en kurs i fotogrammetri hos oss på Glimmingehus. Det var Riksantikvarieämbetet som ordnade det. Och den hölls i tre dagar och då fick man ju liksom grundmaterialet till att göra en modell för hela våren då. Sen, sen har man ju varit tvungen att göra kompletteringsfotograferingar och liknande, men så är det alltid. Men sen liksom hade vi den här modellen efter ett tag när den var sammanbyggd och klara, och vad skulle vi göra med den då? Det krävdes ju lite fundering och tankearbete. Men jag tror tillsammans med Victor Lindbäck på ämbetet på så, så gjorde vi en test helt enkelt. I ett av rummen så letade vi ut alltså, vilka, vilka punkter skulle vara intressanta i det här rummet att, att belysa lite mer. Ja, man kunde hitta några stycken och sen så eh, skrev vi annotationer till det och översatte till engelska och gjorde ett prov och sa ja, men det här fungerar ju jättebra. Vi skulle kunna göra hela borgen besökbar på detta sätt. Eh, så kommer vi in i början på 2020 och då startar vi upp ett samarbete med två stycken studenter på högskolan i Visby, Jonna och Panilla. Och de gör sedan ett fantastiskt enormt stort arbete där de går igenom hela borgen och skriver annotationer vad som kan vara viktiga grejer att belysa och titta på. Så att alla de här modellerna blir besökbara, 12 stycken modeller över 12 olika rum och även extra. Och då är vi framme då i mars 2020, när detta börjar, deras arbete börjar. Och samtidigt då så står vi inför någonting helt annat på Glimming House. Då står vi inför att ha en skolsäsong som ju inleds i maj oftast. Vi har ungefär 8000 besökande elever vanligtvis. Men nu var det ju pandemi så det bokades ju av hastigt och lustigt. Och då började vi fundera, vad ska vi göra? Vad ska vi ta oss till? Och då sa vi, vi ställer om verksamheten. Vi börjar istället att hålla en, en livesänd medeltidslektion med skolklasserna. Så Vi spelade in sex stycken filmer om medeltiden med då olika teman som är kopplade till läroplanen. Och Sen så livesände vi från Studio Brygghuset. Då livesände vi på det här sättet att vi kunde visa en fysisk borgmodell som vi har på plats där. Och sen så hade vi en lektion där man fick välja tre av de här filmerna som vi visade och sen så hade vi lite diskussion kring detta. Och under 2020 så hade vi 27 sådana livesända lektioner så att det är någonting vi kom igång med på ett fint sätt och som vi var väldigt, väldigt glada över att det gick att göra och vi kunde ställa om verksamheten. Men, Eh, fram mot slutet på året så blev ju modellen klar och nu tänker jag att vi skulle faktiskt börja titta lite på den. Eh, kan väl vara läge att göra det, eller hur? Då ska jag börja göra så här för att vi får rätt om det här. Så hoppa lite fram och tillbaka, för ursäkta mig här. Eh, vi har den där. Ja. Och då... Eh, ser det ut så här, om vi går in i Sketch och börjar titta. titta lite på också så eh, När vi fick den här modellen klar då så kunde vi gå ut till skolan och erbjuda ett nytt sätt att arbeta. Att vi kunde presentera platsen via 3D-modellen eh, och sen haka på de här filmerna som jag nämnde tidigare. Och då brukar vi ju inleda lite exteriört, så här ser borgen ut utifrån. Och här, om ni besöker modellen så kan ni kika på de här olika annotationerna och klicka på dem och få upp information. Men när vi visar så brukar vi alltid dölja dem så länge. Och sen så kan man då se själva stenhuset från slutet på medeltiden och jag sitter då här inne så att jag finns inte riktigt i närheten. Men vi ska väl ta och gå lite närmare tycker jag. Vi kan väl gå och segla in på Borgården. Jag ska säga att när den här kursen hölls i fotogrammetteri så var det ju fortfarande snö på marken. Så det är alltid snö i modellen på utsidan. Det får vi ta. Här är en bra samlingspunkt. och Här kan vi då välja faktiskt att titta på en av de här notationerna, Och det är stentavlan ovanpå dörren. Jag ska bara kort visa upp den här. Här finns lite informationstext och vill man då se stentavlan lite mer så kan vi förstora upp den så här. Då. Och där nämns bland annat riddaren på Glimminghus Jens Holgersson. Ovanför honom står här då att här och jag första stenen i grunden på denna byggnad 2 maj 1499. med flankerad av sin första hustru Holmjärd Brahe och andra hustrun Margareta Trolle. Jens och Margareta som bodde på Glimminghus. Men vi tar väl också och går in, tänkte jag. Det kan vara läge för det. Vi ska bara titta lite till här ute först förresten. Låt mig, jag mig. För att det. Det finns ju fördelar faktiskt med att ha en modell också. Att komma på platsen är ju alltid jättetrevligt. Men till exempel så kan man ju kika lite grann på hur det ser det ut uppe på taket. Och vad ser vi här uppe? Vad, vad är det som, som finns uppe på tinnen? Jo då, det är mycket riktigt ett lejan som står där och kikar ut mot havet några kilometer bort. Så det är det. Vi tar väl och går vidare i själva borgen tycker jag. Vi släcker ner den. den. nästa modell. Om vi då vill ta och gå in så kan vi kika in genom den öppna porten. Och här inne då ser vi trappan upp i borgen, enda vägen in. Och vill man då anfalla Glimminghöster var det här man måste ta sig in genom denna. Och här finns en del fällor, vi kan ju lägga oss ner på marken och titta upp till exempel de första dödsfällorna som kunde drabba en. Här ser vi då när vi kikar upp platsen för ett fällgalla som kunde hissas ner och även här ett skollhål där man kunde hälla då kokande olja eller något annat otrevligt i nacken på en fiende. Och vi kan ta och fortsätta och gå upp för trappan och så ser vi då att svänger om lite hastigt, men då tar vi väl och tittar ner så vi vet var vi kom ifrån, Där nere kom vi ifrån. Och här uppe har vi då skottgluggar. Här har vi en så att man kan bli skjuten i nacken. Vi såg också att vi hade här ett par skottgluggar. En och, och två. Så att det här är några exempel då på hur man kan visa den här 3D-modellen och som vi också får göra med, med skolgrupperna, de får ju ett smakprov precis som vi, ni får nu. Då. Vi tittar i tio minuter kan man säga på, på borgen och titta på en del olika rum. Det är inte precis som vi gör nu alls kan vi säga men i ett liknande sätt. Den här 3D-modellen låg då klar i december 2020 och vi kunde gå ut till skolorna i början på detta året. Och det här fick ju en, ett otroligt genomslag. Att från 3 februari kan så har, vi varit, har vi hållit såna här livesända visningar varje dag. Vi har haft över hundra stycken och matat igenom över 2000 elever så här långt. Så att det har varit ett helt otroligt bra sätt och för oss är ju det så pass smidigt. Va? Därför att vi når ju nu ut på ett helt annat sätt än vad vi kan göra annars. Eh, vanligtvis så är det ju så att de som kommer till oss eh, på, på skolresa, det är klass 3 som åker på den så kallade Skåneresan. Där man åker runt i, i, eh, i Skåne och besöker olika platser. Och där, där är det vanligtvis att man kommer till oss. Men Åskurs 3 har inte läst medeltiden. Att det är liksom av, av lite begränsad nytta för dem. Men de vi når nu, det är ju de som håller på att läsa medeltid precis just nu. Vi når dem direkt in i klassrummet. Och de kan ställa frågor till oss, vi kan hålla en lektion med dem och vi släpper liksom Glimminge hus temat och istället kan prata, kan prata medeltid och viktiga teman som, som rör läroplanen där. Och vi når ut över hela landet, vilket ju är superkul. Vi har ju varit en regional angelägenhet så här långt Då är ju fortfarande till stor del, men i alla fall. För att vi har haft skolor från Piteå ner till Pelleborg då. De har varit med om sådana här lektioner. Det rummet vi har kommit in i nu det är Borgstugan. Detta är kanske ett av de mer representativa rummen då som finns på Glimmingehus. Där riddare Jens har kunnat sitta ner och äta med sin personal till exempel. här och Soldaterna kunde använda det här som någon typ av samlingsrum. Här har man kanske till och med kunnat hålla domstol. Det så kallade gårdsrätten kunde utöva att om någon hade stulit mat i köket eller något så kunde man döma utstraff vid stenbordet, som är en sån symbol för, för gårdsrätt som fanns vid den tiden. Och här kan man då belysa olika saker. Man kan ju till exempel prata om att det är ett vackert tak här. Det är ju fina valv slagna i taket där ringarna sitter kvar fortfarande med där ljuskronorna en gång har hängt. Och att det här rummet då har värmts upp via en hypokaos värmeledning ifrån de stora bakugnarna i källaren och här har då kommit ut varmluft här uppe i taket som har värmt det här rummet. Då. Detta är ett arbetssätt som vi fortsätter med, även efter pandemin. Det är ju solklart för oss och så vi är superglada att vi har lyckats med detta och har haft den här modellen och tillgår. Det är helt vi jobbar med ett nytt upplägg inför hösten. Vi kommer att fortsätta visa 3D-modellen såklart. Men vi kommer också då att spela in nya filmer för de gjordes i ganska stor hast kan vi säga i början på förra året. Så att där kommer vi att bevara lite bättre filmer. Och det kommer dessutom en ny läroplan eller kursplan i historia framöver. Då tittar vi på den så att vi ligger rätt i tiden. Så att vi kommer att släppa ett nytt upplägg då framåt hösten. Sådär. Det här är ju en. en rumskarta som man kan se också på vår hemsida och den brukar vi använda för att kunna växla tillbaka med, med skolbarnen hela tiden så man vet var man är. Vi har ju först gått in nu via trappan där vi samlades först och sen har vi varit uppe i den här borgstugan. Jag tänkte att vi skulle ta och hoppa upp kanske något snäpp till här uppe och komma upp i ner den, komma upp i som ligger en våning upp här. Margareta Trolle säkert höll till frun i huset. Den här modellen den har vi ju också lagt på plattor. Som tanken var att vi skulle kunna redan i år lämna ut till besökarna så att de kunde liksom guida runt sig själva som ett alternativ till en visning, att man kunde gå runt och klicka på de här annotationerna och lära sig om borgna och sådär. Men det märker vi nu när vi börjar jobba med dem att de, de plattorna funkar inte bra nog för att lämna ut till besökare. Modellen ligger i och den är fullt besökbar, men, men den, den är inte säker nog. Det är faktiskt farligt för att det kräver att man liksom måste köra modellen upp och ner för trappor och kunna styra med två händer. Då kan jag säga att ger man sig på det i våra höga, det såg tidigare hur det såg ut, höga stentrappor så är det direkt farligt faktiskt, särskilt om man sätter det händerna på ett barn. Ja, ja, jag tänker att eh, du har några minuter kvar eh, så vi inte Fast kommer att efter. Nej då, nej då, det är lugnt. Jag ska avrunda här nu. Eh, ja. Så att plattorna kommer vi att, att utvärdera nu under försäsongen och sen kunna jobba vidare med eh, en ny version till nästa år istället. Eh, och det finns ju en sak till som jag gärna skulle vilja visa dig i framtiden om man tittar på det imaginära. Jag tänkt att jag skulle göra det. Och då så finns det ju den här saken som jag ville lyfta upp, och det är att vi skulle vilja ha två versioner. Den ena versionen är ju den ni har sett nu, den här, så här ser borgen ut idag. Men det är klart att vi skulle givetvis vilja, vilja möblera borgen också. Vi skulle vilja kunna lägga in en version där man växlar från nutidsmode till furniture mode för att se hur kan det här rummet ha sett ut när det begav sig möblerat och, och behängt med, med draperier och liknande, vad heter det, bonader och sådant. Som man får utgå ifrån bildmaterial från tiden. Så att det är ju en framtida tanke som vi hemskt gärna skulle vilja utveckla och göra. Och då känner jag oss som verksamhetsledare för en sån här verksamhet att det är viktigt att samtidigt göra liknande saker fysiskt. Så alltså att i något av rummen verkligen möblerar man upp med tidsinliga möbler. Så att man inte bara växlar över till den här delen med att ha det i en datorvärd men också att göra det fysiskt att man jobbar med båda spåren samtidigt. Där tänkte jag tacka så mycket. Hoppas jag inte drog över för mycket på tiden.